I denne oppgaven skal jeg vise dere en rekke bilder. Hva ser dere her? Hode. Ytter. Hva er dette? Ansikt. Supert. Ja. Ett øye Veldig bra Dette her er hva for ord? Tåret Tåret er ikke riktig, dessverre Nytt forskjell Tåret Så var det Og hva er det? Nese Bra Og hva ser dere dere nå? Munn. Munn er dessverre ikke viktig. En. En munn. Supert. Og nå ser dere bra. Øre. Meget bra. Hva ser dere her? Lepper. Supert. Hva er dette? En tann. Supert. Hva det? Bakhode. Supert. Som blokkode. Horser dere hodet og bakhode. Oi, nærmer tanke kortet der jeg laggde. Kan dere sette flere ord på kortet? Nej, it's the small. var drunket på på hodet. Nei, gutten? Gutten er riktig. Takk. Så. Så. Da fortsetter vi. Nå vil jeg gjerne at dere går gjennom tankekartet om ansiktet. Kan dere sette flere ord på kartet? Nye oppgave, nye muligheter. Disse spørre målene er ikke helt lette, og jeg tenker så det knaker. Hva er det som er oppe i kan det vara hjerne? Jeg hørte at du svarte hjerne, og det er det som er løsningen. Hjelp, kom igjen. Da går vi videre.